Da skal vi se på spørsmålstypen who will win i mentimeter. Jeg går ned til høyre og velger valget who will win. Och her har vi rett og slett en spørsmålstype for å avdekke en vinner eller rett og slett en avstemning blant et publikum for å finne ut vad som er mest populært. Da jeg har jeg skrevet inn spørsmålet, hva tenker du om SRS nå? Og så har jeg skrevet inn spørsmålsalternativene, bruke mer, bruke mindre, vet ikke. Husk på at du må hake vekk tomme linjer hvis du for eksempel bare skal ha to spørsmål. Ok, da starter jeg presentasjonen oppe til høyre for å finne hva mitt publikum vil kåre som vinner i dette spørsmålet om SRS. Jeg ser nå ned til høyre at fem personer har svart og her er det sånn at ø, vi kårer ikke vinneren, får ikke svaret før jeg trykker renter. Så trommer vi vel. Her trykker jeg på Enter. Her skal vi se hvem som blir vinneren. Og vinneren er bruke mer. Så flertallet mener at vi kanske skal ta i bruk litt mer studentrespons i undervisningen vår.